Velkommen til OS2 Forms-playlisten, hvor det at lave formularer bliver sjovt og enkelt. Work smarter med OS2 Forms. I dag har vi i kommunen mange ansøgningsformularer, som enten bliver skrevet ud og udfyldt, for derefter at blive sendt til os, eller måske scannet ind og mailet til os, eller hvis vi er heldige, kan man sende den direkte fra vores hjemmeside og ind til vores hovedpostkasse. Med OS2-forms har vi mulighed for at oprette vores egne formularer, således at de passer præcis til vores behov med de felter og beskrivelser, vi måtte ønske, som jeg også fortalte om i den første video. Hvis vi oven købet kobler den sammen med sb eller tilsvarende beskedfordeler, kan vi i sb sætte regler op således, at hver gang der bliver sendt en OS2-form ind til vores system, så kigger sb den igennem og kan derefter, hvis vi ønsker, lægge den på en eksisterende sag i vores sth system eller helt oprette en ny sag, hvor efter den lægger ansøgningen ind, og i begge tilfælde notificerer sagsbehandleren om, at der er en ny indsendelse på sagen. Slut med mange mails eller dokumenter, der skal journaliseres ind på en sag. Slut med at sende mails fra hovedpostkasse til afdelingspostkasse, for derefter et par dage senere at ende i en sagsbehandlers indbakke. Og ja til mere tid til fornuftig sagsbehandling.